בסרטון זה נראה איך לסרטט את משוואת הקו הישר, y שווה לשליש x פחות 2. משוואה שמתארת קו ישר בצורה זו נקראת משוואת שיפוע לחיד. הצורה הכללית של משוואת שיפוע לחיד היא y שווה ל-mx ועוד b. כאשר m הוא שיפוע הקו, ובמקרה הזה m שווה לשליש, נרשום m שווה לשליש, ו-b הוא לחיד ה -Y. במקרה הזה b שווה למינוס 2. ואנחנו יודעים שb הוא هو ה-y, כלומר, ערך y בנקודה שבה הגרף חותך את ציר ה-y, משום שבנקודה הזאת x שווה ל-0. אם נציב x שווה ל-0 במשוואת השיפול החיד של הקו הישר, y שווה mx ועוד b, העבר mx יתפס ונקבל y שווה ל-b. ובכן, b הוא y כלומר ערך ה החיתוך עם ציר y wenn ihr die Sartette Graphel Kov yashar sh'mugdar alay dei mishvaat chi pu al achid tukholu la sartette graph la fil yachid al y b bimikra ze b shavale li 2 le mashmarut al dafar hi sha kov khotet y y 2 הזו, הצירים, 1 2 וזאת 0 פסיק, 2 ספקות, y כאשר x שווה ל-0, כאשר x שווה ל-0, העיוור שליש x מתאפס, והתוצאה המתקבלת היא y שווה ל-2. ובכן, לחיד ה-y נמצא כאן, 0, פסיק מינוס 2. ויש עוד נתון במשוואה שליש, המקדם של x שמציין מהו שיפוע הקו, או אחרות, מהו השינוי ב-y עבור כל שינוי ב-x. ובכן, המקדם של x, השליש הזה, הוא השיפוע של הקו. כלומר, השליש הזה שווה לשינוי ב-y, חלקי השינוי ב-x. נוכל לומר גם שעבור כל שינוי של 3 ב-x, ערך y משתנה ב-1. נסרטט את של המשוואה. אנחנו יודעים שהנקודה הזו יהיה על הגרף, היא לחיד ה והשיפוע אומר לנו שאם x משתנה ב-3, נתקדם שלושה צעדים לימין לאורך ציר ה-x, 1, 2, 3, ערך y משתנה ב-1. ובכן, גם הנקודה הזאת נמצאת על הגרף. נוכל להמשיך ולציין את הנקודות. אם X משתנה ב-3, ערך Y משתנה ב-1. אם נרד 3 צעדים לאורך ציר ה-X, יהיה לרדת 1 במקביל לציר ה-Y. אם 6 צעדים ציר x יהיה לרדת 2 צעדים במקביל לציר ה-Y. היחס נשאר זה, ובכן 1, 2, 3, 4, 5, 6, ו-1, 2. כפי שאתם רואים, כל הנקודות האלה נמצאות על הקו הישר, והקו הישר שמחבר ביניהם הגרף של המשוואה הנתונה. ובכן, נחבר את הנקודות ואגרף יראה איך פחות או יותר פחות או יותר ובזאת